patalang muna කටලම් මුණ ගැහුන පාරේ පොත් පිටියක් අතින් අරන් සුදු කම්ම ළඟ වගේ මතකයි සමගන්න මුල පිරුව ඔබ තාමමගේ ජීවිතේයි සුදු කම්ම ළඟ වගේ මතකයි සමගන්න මුල